Πολύ μεγάλη ε, χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Σούδα ε, επισκεπτόμενος στο αμερικατικό ε, αερογραμμόφωρο ε, Eisenhower. Η στερεωτική συνεργασία ε, Ηνωμένων πολιτών Ελλάδος βρίσκεται σε εξαιρετικά ε, υψηλά επίπεδα. Η ε, βάση της Σούδας είναι η μόνη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει ε, αμερικανικά πλοία ε, αυτού του μεγέθους καθώς ε, η ε, χώρα μας ε, ε, ενισχύει και επενδύει στην ε, αποτελεσματική δύναμη των ελληνικών δυνάμεων της, η στρατική συνεργασία με τις ΗΠΑ ε, αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Ε, αυτή την εβδομάδα, καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής επανάσταση, ε, σκεφτόμαστε τους ε, δεσμούς. Μα ενώνουν με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, δεσμοί οι οποίοι δεν είναι μόνο θεωρητικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, είναι δεσμοί αξιακοί. Ε, ε, εμφυμόμαστε ότι ο Αλαμάντιο Κοραή ε, ε, αλληλογραφούσε πολύ συχνά με τον Τόμα Έφησον. Και δεν ξεχνάμε βέβαια ότι στην 22η στροφή ε, του ε, ε, Ήμουν στην Ελευθερία υπάρχει αναφορά που διονύσει Σοδομού στη γη του Βάσου. Οι θεσμοί, λοιπόν, που ενώνουν τις δύο χώρες είναι περισσότερο ισχυροί παρά ποτέ. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τον Αμερικανονικό πρόεδρο του Βάιντεν για το πολύ θερμό μήνυμα με το οποίο το ίδιος χαιρέτησε παρά διαπόστασης χρόνια από την έναρξη της θερκικής εμπανάστασης.